Jeg bruker Snapchat hver dag. Jeg bruker den til å ta bilder og sende til vennene mine, enten til enkeltvenner eller til en gruppe av vennene mine, for exempel familien min, eller en gruppering av venner genom min historia. Men når jeg jobbet med å lage pensummet i forhold til Snapchat, så skjønte jeg ganske fort at jeg trengte en ekspert. O den experten det er min dotter Vilde Nord, og hun får lov til å representere ungdommen her. Og det er jo ungdommen som bruker denne tjenesten mest. Vilde, hva er den viktigste sociale medier for deg? Det er Snapchat. Det er det jeg bruker mest hver dag. Hvor mye vil du be tro at du bruker Snapchat i løpet av døgn? Hvor mange timer? Jeg vil hvertfall si at jeg bruker det i hvert fall i en time, og ikke mer. Nu började du komma lite upp förbi tenåren, men brukade du det mer når du var tenåring än när du har blivit äldre? Eh, ja, det var i alla fall viktig på en något måte, än det där nå. För nu är det så många andre måter att snacka på också. Så det jag tänkte vi skulle samt prata om och det är en del forskjellige uttryck som vi fossilene kanske ikke kan något om. Eh Bittmodis, uttalade jag det riktigt? Ja, yeah, Bittmodgi. Eh Dell du mig och Lage, kan du förklara oss vad är det för något? Nei, det er jo bare en type klistremerker for Snapchat, som er en plugin. in hvor du da liksom kan få mer personlige måter å sende snapper til andre på, ved å få Bitmoji med er klistremerker både dig og personen du snakker med i, for eksempel. Og denne den brukes også i noe som heter Snap Map Kan du fortelle oss vad det er for noe? Ja, det er jo for å identifisere deg da, og andre brukere som du er venn med, vi kan vise hvor de er i verden, enten om de er på ferie, om de er hjemme eller om de bare beviser at de er i det de så bruker de da det for å bevise liksom hvor de er og så folk kan finne dei. Det er geotagging i min verden så er det overvåking. Hvor, ja. <laughs> hvor mange venner er det som du lar liksom se hvor du er rent på kartet? mange har nok at alle kan se. Eh, jeg har bare valgt ut noen få. Så jeg har vel sånn ca. 30 stykker som kan se hvor jeg er til enhver tid, men jeg kan også skru mig på offentlig når jeg vil, eller gjøre mig helt usynlig når jeg vil. Men du tror at en stor del av brukerne, de deler den geografiske placeringen sin med de fleste av vennene sine? Ja, det er ganske mange som gjør det, i hvert fall med en del av vennene sine. Men jeg tror nok også det er mange eldre som ikke vet at de deler positionen sin til enhver tid. Vad bruker man denne posisjonstakingen til i hverdagen? Er det bare kikking, eller bruker man det til noe praktisk? Det tror jeg varierer veldig fra person til person. Men jeg bruker det mye for å se om vennene mine er hjemme, eller der i nærheten, om de i halden i det hele tatt. For å så kunne spørre om de har lyst til å finne på noe, exempel. eksempel. Men jeg kan også se at en person er på ferie, eller jeg kan se at... Noen har vært hjemme hele da, kanskje har lyst på noe, men også det att vi noen plutselig er usynlige da, og det gjør de med. <laughs> men det er også veldig mange som ikke bruker det här så mye, som ikke sjekker så ofte. Og den bitch den syns jo da som en liten avatar på dette kartet. Mm. Så er det et annet ord som vi lurer litt på hva er for noe. Snapstreak, kan du få prøve å forklare det er for nå? Ja, en snapstreak er at du får opp en flamme ved siden av navn, med et talpå, som viser hvor mange dager i strekk du har snakket med den enkelte personen. Det kan jo begynne etter du har snakket med en person i tre dager i strekk, så kommer det opp en flamme som en streak. Og det kan jo være opp til mange tusen dager hvis du holder ut, så lenge du må snakke hver enkelt dag med person. Hvor viktig er det for et vennskap å ha en snap streak? Jeg tror det varierer litt på alder og liksom hvor opphint du har vært i det fra før. Når jeg var litt yngre, så var det veldig viktig jeg måtte låne en telefoning en gang på en festival, for min var tom for strøm, og jeg måtte holde streaking gående, for den var jo på over 300. Men då eh, er det ikke det så viktig for meg lenger, men det varierer jo fra bruker til bruker. Men for mange av disse yngre barna da, som bruker dette her, så, så er dette her, er det, er det et mål på vennskapet vårt? Det kan fort være det. At du har lengre streaking med en person enn en annen. Eh, også om kanske du har en lenge streak med en annen jente enn kjæresten din for eksempel, kan det også være ett greje. og også det liksom den du har mest streak med er kanskje bestevennen din, og hvis ikke så er liksom, ja, er ikke vi bestevenner liksom. Da kommer du på en annen termologi inn i Snap-verden som vi må ha en forklaring på. Hva er bestevenner? Ja, bestevenner er de du sender mest snapper til. Eh, det er en liste på 9 personer som du har liksom gradert til hvem du snakker mest med, til hvem du snakker minst med av bestevennene med. Etter det så er det bare helt randomt hvem du har sendt til. Men bestevennene vil jo da si hvem du snakker mest med, men du får ikke sett om de snakker mest med dig på den samme måten. Det er hvem du snakker mest med. Jeg tänker jo som en bekymret foreldre, så er det jo sånn at her kan jo noen barn bli utstøtt. Det kan kunne være en, en greie til mobbing hvis de, hvis noen ikke har noen vänner och så videre, hvordan fungerer dette hierarki- eller hakkeloven i så en scene? Ja, det har jo forbedret seg i for det var jo et problem en stund, hvor alle kunne se alles bestevenner. Snapchat og chat har endret det, så kun du kan se dine egne bestevenner. Men de har fortsatt måter hvor folk kan se på ved emojis, som er ved siden av navnet til personen, hvor du kan se att- å, jeg er bestevenn med den personen her, men den er ikke bestevenn med meg. Du kan også se at og alle er venn med han der, for de alle har solbily med han, så alle er venn med han, det kan snakke ikke bare med meg. Så det er en sånn sosialt hierarki som ja. er delvis synlig, men ikke for alle. Ja, så det er litt mer av nå, men det er fortsatt lett å se. Så Snapchat har blitt bedre på dette å verne om personvernet, men de er ikke het i boks enda, så det er fremdeles ja. en viss grad av hierarki og sosial utstengelse. Og så kan fortsatt alle se hvor mange poeng hver bruker har, og poeng er antal, Snaps du har skänt och antas snaps du har fått och de poängen visas kan alla gå och se på så länge du är vän med dig. Och då ser du ju hur populär du er på Snapchat. Akkurat för detta intervju så var du nog titta att du var 10 eller 15 gånger högre poängsum som mig. Ja. Men, men har detta är nog med enkel personer eller är det för att det är den score på hur många man snappar? Eh det är jo på enkel personer men det är ju hur intresserad är du sen en snap i förhåll till bruken van kommunikationsmott också då? Uh, hvis man heller bruker andre måter, så er det ikke så rart man har lavere poengsnitt. Uh, du bruker jo andre måter enn det jeg gjør på Snap, i og med at jeg har over 300 poeng og du har rundt 30 000. Yeah. Så det er jo enkelt for alle å se da, hvor mange Snaps du får, men samtidig så er det jo ikke noe spesifikt i forhold til andre kommunikasjonsmuligheter som finnes. Men jeg føler jo kanskje at det dere Snapper, og spesielt nå holder på med Snapstreak, snap så blir jo disse bildene helt meningslöse där må alltså i sig själv blir ett mål utav ut av vindu eller ner på golvet eller vad som helst. Mm. Og det är inte alltid det är liksom bilderna som är det viktiga för ofte kan man sända svart bild ner i soffan eh och bara skriva en melding så egentligen så är liksom inte alltid bilderna det viktiga men många gånger så är det ju kul det att dela var du är, vad du gör, sända masse bilder av det du driver med. Är du på konsert, filma vårne syre, dela på my stories, visa vad du driver med. Andre ganger så er det bare helt svarte snaps, bilder av føtter, bilder av tv -en. Ingenting interessant. Men så far, som må jeg jo da stille et spørsmål. Hvorfor i all verden bruker du minimum en time av dagen ditt på dette sosiale mediet? Det er jo fordi det er veldig gøy med masse filtre og videoer, bitmoji klistermerker. Det var bare generelt en mer gøy av måte å på enn å sende en enkel melding, synes nå jeg. Filtre, det må du forklare litt mer. Hva er det Ja, det er jo alt fra å få glatt hud til å ha en katt på hodet ditt, eller om du vil se det som en baby, eller bytte kjønn, om du har lyst til å være Harry Potter, eller hva du vil gjøre, så er det liksom et filter for oss alle. Og de sender du fordi det er gøy. Ja. Det er hovedmotivasjon. Ja, det er liksom, takk for at du filtrer for de skal se så seriøst ut, for å si det sånn. <laughs> vi takk for at du gav oss innsikt i denne mer avanserte bruken av Snapchat. Vær så god, takk